Anya yang nuban kau Hai! dah bercecah but, makko yang alikonge tongyan tan lagi kau weh aku cakapnya. Oh my god. Eh sepeda kau kempek ban. Bukan kau kau haaaai Tak becah-cabut Maka jangan dikonggit untuk nyantan lagi Aku cabut ya Nang tukang-cabut? Oh aduh sakit Oh ya kau lihat baru Ya baru beli hape baru tapi Tengok tadi asyiknya Tengok tingkap hape tahu pola paham gua mulai Macam yang tukang Tapi mah ini aku tak tukang lho Itulah kau Yang kau yang beli itu ini Mainnya macam mana Dihayu dulu Dihayu konter dulu ajar ah, dia aku apa? Bahak main hape. Macam mana main hape? Aku juga aku, aku, aku dah dah paham golah jok. Eh main hape. Boleh doh hape. Tahu tak, ah. Jimang? Ha. Ah. Dusun kita kini go kental nyan budaya, eh, Jimang. Kau di mana kenal ya kental, eh, kental? macam mana kental elu? Eh, oh ya kental. musim buah lengket galo eh kini go. Musim durian, musim duku, musim rambutan. Singgo eh kalau musim gini go jok, galo jadi dulu eh jok. Eh. Orang mengenal awak kini gak banyak Jimah. Nak buat banyak tu. Eh orang datang nak minta ambutan, tahu zaman kini gak beli segala jadi duit. Wah uh, ni kamu, nah. eh. hmm, lah, kamu dua kok asik baca cabut upan dapat segitoe. Siapa tu? Hm ketika kamu segitoe, kamu dua kolek kamu babubanah. Lawak kolek kolajoe. Eh. Dulu tu amennya kini gak berada kecil ngomongi orang. Satu kurang Eh situ, ada bulet tersesat ke dosun kau. Tak ilah. Kau uh, tu apa lah apa, eh? pelok perburuk eh. Pengen pula nak berfoto dengan bulet? Pelok, kita du? ke situ. Ah, segera lagi lah tak? Nunggu dia tak tahu Iya. Kau laginya beruban ha? Iya. Bahak. Kau oh. siapa cerita pasal ada bulet masuk kampung? Ada cerita tadi belakang kecil ke lah. ke pukuluh Kili, eh. Bulet, bulet, bulet, bulet apa? Kata aku, boleh oh, orang situ dulu lah. Bulet, boleh boleh tampung. Bulet datang oh. dari teman mana oh. entah sakit jimang awak geram lah apa yuk pas yang tinggi gue lah ayolah ayolah oh my god ay nulit ni gue tau panas regah ni kulit hitam ni oh do you know? no no no it is nips good to me and they lessen the, the pale, nice. ni kulit ni hitam ni wish good to i love lagi cantik oh lu nya kira mati okey nyapa wala tak main ke dulu Sepeda ke Kempes Bani. Apa ibu ibu di situ tu? Kami berakcil situ ha. Telalagen petino tu. apa jalan tak tak ni bulek sang bulek tadi oh jangan ambil dia ambil oh dah dapat mah mano mah eh ah oh belah eh payah oh jumpa kat bulek ni dah sana tu 5 minit tak betul jangan bulek ni kau oh, makhluk apa lah benar kecil apa hal itu aku, aku sudah tunggu petino tu lainnya basuh eh kau aku benar eh kongga? petino lah kau tak Ida. Oh kau yang kata kau di oh iya lah makhluk apa nama eh kong? haa? kau yang aku cerita kata orang luar ada boleh tadi oh kamu kongga licin kamu apa kalau petok kan umbo eh oh iya kongga ni aku nak eh, oh, oh. lagi Oh, eh, katakan tadi pake... apa? Ayo. Oh, ayo, yas, ayo tepat saja. Tepat saja. yuk. ayo balok lain. Cikgu tak bisa mengapik aku. Tak bunuh. Yo, mahnya mau beli HP baru. Kan baru beli HP baru. Keelukan kau guna. Kau subscribe, kau subscribe. Like, subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Ambil aja